De que recibimos eses premios, pois eh, parece que nos sube un pouco a moral. Dá gusto participar en todas estas cousas. Eu creo que hasta é unha cousa moi boa para a seguridade social, porque me parece que que lle quitamos algo de, de tomar tratamentos. Que en canto pensamos... En estas cousas, pois, olvidámonos de que... Dos dolores. Si nos <risa> no, doi aquí, diré. si nos doi aquí, si nos doi un brazo... Pero bueno, ahora es más famosa, ¿eh? Con, con estas gafas de YouTubeira, Que te parece? Estás muy guapa. Eh. Hola, buenas tardes. Estamos aquí na horta de Carmiña dos Pantís. Ahora <risa> vou ao médico, e xente miren pa min, mire pa min, Eu dixo, Pedro, é a xaqueta do roveso, ou me pasará. E, e despo dixo, pero eu te conozco, pero eu te conozco. E digo, e, e despois claro, que eu non sabía o que era virá E iso é que tes visites, non? Eu ti tuvemos, porque, no, porque nos contrataron pa facer un, un corto a lo pon os estudiantes na Coruña. vironos no, no, no, no, no, no vi vídeo, nos, nos vídeos nos vídeos de, de Youtubeires, e dixo, estas dúas vellas van nos pa facer robo. <risa> contentamos nos contratamos e nos fomos para a Coruña. E eu estou esperando unha chamada de Alô de Hollywood ou de, de, de, de Masalô, porque... Hola, sou Lucita, a da Horta de San son yo Youtubeira, estou máis contenta, porque aos meus 80 anos eu non imaginaba que iba a echar a isto. A todo o mundo invito a que nos vayan ver, a que vexan os nosos vídeos, que son os vídeos naturales, Collóxe son uns, uns vídeos que son dinos de ver e dinos de querer. Gracias a Dios por deixarme vivir esta vida tan bonita que estou vivindo, que as miñas amigas co o meu grupo que é un grupo maravilloso. Mira é logo a tin que che cambiou a vida de youtubeira Bueno cambiarme cambiar cambiar naque sentido eu teño que seguir traballando eh? Eu xe son feliz namás que pensar que esa xente que trata un con tanto cariño, con tanto respeto, a juventud, porque todo juventud, é, eh? que nosotros somos abuelitas ali ao lado daquela juventud, poido contar, e vou contar unha anécdota. Fun un entierro, eu teño amigas de Portugal, de Argentina, de Australia, de... eu teño... Amigos por moitos sitios. Eras internacional. A noite eu revin vir unha muller que viña hacia a min, pero eu non sabía se viña pa min, ni se viña pola costa bola do meu. Dixe, "Vou saludar esta señora." Eu mirei e vero que señora era. E dixe, "Non, non, é, é ti. Non es Cruz Piñón. Si." Abrazouse a min e ao lado viño o marido e dille, "Fernando, ven que che vou presentar a muller máis internacional do concello de San Xo A señor mío, como me quedré? E senhora, pero tan conocida. Moi buenas. Son Consuelo. A de teño unha orta en San Saturniño. O caso era o que me cambiou a mina vida en ser youtubeira. No único que eu notei é nas amistades. Que teño unhas compañeiras moi boas de traballo. E somos amigas e somos... Encomenazamos moi ben. Non demais, pouco se me notou. E ahora esto me molesta mucho, ¿eh? brillan los ojos que me meten miedo, mirad, el cristal estorba a mí, cantidad, a quien me deu las gafas que nunca os cansaremos, fuimos muy felices aquel día y os recuerdo queda era para toda la vida, biquiños a todos, hasta otro día. Bueno, invito a todos que participen en los concursos de Jotubeiras. Bueno, pues. Vamo despedir de todas e, e animadvos a, a facer vídeos, e máis a compartire, e, e, e, e pinxadnos, pinxadnos pa que, que, que teñamos moitas visitas. Pido que todos os chicos, non tan chicos, pero xente que grave vídeos, que se poñen a mandar vídeos a estes concursos, porque van pasar de maravilla. Eu teño a mentalidade agora como se tibera de 30, eh? Vexiños a todos, a todos, a todos, a xutubeiras e xutubeiros a todos.